Hey, αυτό εδώ δεν είναι το εθνικό συνέδριο για τάκος! Μου πες ψέματα! Ναι, γιατί αν σου έλεγα ότι είμαστε εθελοντές, θα σ' να γκρινιάζει σε όλη τη διαδρομή! Μισό, μισό, μισό! μισό. Είμαστε εθελοντές σε ένα χειροκομείο! ή θε πάνω από το άνεκρο σώμα μου! Τέλος κράτηση, θέλεις να μάθει τι μου αρέσει τα φαντάσματα, μπορείς να τα διαπεράσεις! Oh. Αυτό που κάνατε θεωρείτε πολύ αγενές στον κόσμο των φαντασμάτων. Έλα σκράτς, ο θελοντισμός πάντοτε θέλει του μαγει πιο κοντά. Μα εγώ δεν είμαι μαγεί. Σωστό κι αυτό. Πώς είναι το επώνυμό σου? Ως είδωλο έχω μόνο όνομα, μωρό μου. Ε, είσαι σίγουρος γιατί νόμιζα πως το επώνυμό σου είναι... Ω, <laughs> oh, φίλε, αυτό το πράγμα. <laughs> γιατί πήραμε στο γιο μας ένα παιχνίδι που λέγεται ο <laughs> <laughs> <laughs> Δεξι χέρι, αριστερό πόδι, χέρια jazz. Μπορούμε να ανεβάσουμε το ρυθμό, δεν έχουμε πια ολόκληρη τη ζωή μπροστά μας. Την ακούσατε! Διπλός χρόνος! Αριστερό δεξι, αριστερό δεξι! Είναι πολύ σωστή η πρόταση αυτή. Του δένεις για το Δήμο, γιατί έχω μερικέ ιδέες. <χω, χω, χω. Θα γίνω η φωνή σου. Θα τη δώσω αμέσως στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πρώτον, βιβλιοθήκες. Γιατί να πληρώνω εγώ φόρμ για βιβλία που διαβάζουν άλλη τσάβα. Δεύτερον, δημόσια πάντα. Δεν έχουν τίποτα! Πρέπει σε κοινό τον τύπο! Ένα από τα χαρτιά του και είναι χαρτοπετσέτα! Κυρίε και κύριοι, όλα μέσα! Χουάου, πάτη! Πω θες ζει στο Μπράιντον όλη στη ζωή! Η οικογένειά μου μόλι μετακόμισε στην πόλη! Ε, όλοι μα κάνουμε λάθη! <laughs> το δικό μου λεγόταν Μπόμπιν Τάνιελ και οδηγούσε φωτοσυκλέτα. <laughs> ε, αυτό είναι. Hey, νομίζω ότι ο τύπο με τη χαρτοπετσέτα κλέβει! Εννοείται ότι κι αυτό κλέβει! Ε, ζητούσα πόνια, όχι κριτική! Εί, εσύ εδώ. Τι είναι αυτό το μέρος. Ω, ήταν η σκηνή κοχύλη του Μπράιτον. Κάναμε παλιά συναυλίες στο πάρκο. Όλοι έφερναν κολατσιό και χορεμπάν με τη μουσική. Τέλος πάντων, ένας ανεμοστρόβιλος γκρέμισε το κοχύλι του 79. Τι ακούω, αυτό είναι υπέροχο.